يا علي يا علي حي إلا رضي الجسر يا علي يا علي حي إلا رضي الجسر لا تفك أجساد هاي ما أجلت في نهجتك يا علي بالقيدرات يا علي يا علي خنك على خب السفة كرب لحية ضحايا خيمة ما, ما إجت ترسلها أمك فاطمة ما إجت نجروحك تداويها ما إجت نجروحك يا علي يا علي بسمه يا علي عنك على بسمه يا بلع لها الضحى ما اجت تسيلها أمك فاطمه ما اجت تروى حكي داوي يا علي يا علي الله يعين علي مصر يا لقيط لا أنت زبي يا علي وبيدق <تصفيق> في الدرج يا علي وبيدق في الدرج صار في الجرب لهواديه صار في يا علي لا جرح بي تغسلي يا علي هذه ضحايا كرملي تراها رادت تشفى العايله ما اجت جنب تعاين بها ما اجت جنب تعا الله الله يا علي جعل زين لعمتي يا راحت تشاهد تراه عمتك راحت تشاهد موجهه لوحتك راحت انسلك بهمها عليهم راحت انسلك بهمها عليهم كان ابو يحزي يما شوف اليوم اليوم يا عمه بالقبر بالكواكب الله هينا عظم الله هينا جود وين راحت جمرتك تجوي يا لهبون احشي الصيدون يا ما اليوم نزلت يا عم عظم الله يا حسين ما اليوم يا عم الله الهجوم.